ب 100 لا وتعرف العلاقة بين الانفصاليين التي يطلق عليها مسعود قدحا، لكنه، في لكنه يبقى مطلعا على ما يجري من أخبار تتصل بمن يسميهم بالربيع تصغيرا وتحقيرا، حينما تدخل العنصر الأجنبي الذي يحاول إقحال إيديولوجيته إيديولوجيته بشكل مراكع وفي غمرة هذا الجو المشحون تتصاعد أحداث الرواية حاملة معها عدة مواقف ساخنة تمتح جنوتها من نيران قذر الحساء الذي يكاد ينفشر، فتتفاعل في حمله ثقافة الصحراء بما تمتاز به من طيله وشهاده ونبل ونوايا الذين يلعبون على الحبل ما يميز هذه الروايه لا تعكس الصراع الخاص بين البطل الاشكالي والمجتمع موجودته حيث البطل يؤمن بمبادئ وقضايا لا تنسجم وفلسفه المجتمع يولد اختلاف هذا الفرق ما بين رؤى البطل وفلسفه المجتمع تولد اختلافا جوهريا في الرؤيه للعالم وهذا ما يجعل البطل وامام هذه الوضعيه المشكله اما ينتحر او يصاب بمسير الجنون او يستظهر طموحاته واحلامه ويعيش ممزقا بين فلاشه الاختراق البطل في قدر الحساء، لا البطل في الحساء سكان بلدة بئر السب التي تنتمي لقبيلة عربات في الصحراء المغربية جنوبا، حيث ظلت مرتبطة بجذورها رغم شح المياه ونضوب بئر يشكل شريان الحياة، وبدل أن تتوسع القبيلة بحثا عن الماء والكلى. فقد تشبثت بترابها الذي تشتم فيه تاريخها وهويتها. في الوقت نفسه زادت شرذمة منها وانفصلت بحثا عن مكان رقيبة عله يضمن لها استمرار. وبين محاولة إصلاح البئر وإعادة الحياة إلى ينابعه من جهة، والرغبة في إعادة الانفصاليين، الى جاده الصواب مع وجود بعض الدخلاء الذين اثروا اثروا عفوا السباحه في المياه العاكره من جهه ثانيه تنهض احداث الروايه على اكتاف مجموعه من الشخصيات التي تتحرك في نسيج السرد. لذلك يمكن القول ان بطوله الروايه موسعه بين شخصيات او بين الشخصيات التي تتقاسم بعض وجهات النظر التي تختلف حد القطيعه تاره وتنسجم حد الاندغام تاره اخرى بلاغه المكان في الروايه قبل ان نروى فضاء المكان الذي ستتحرك فيه باقي البنيات السرديه ومنها الشخصيات المُحَمَّلَ بهموم الأحداث لا بأس أن نحدد عباءة الزمن التي سترتديها الأمكنة والتي ستكون ميدانا لصراع الأفكار والمواقف والغايات. لعل قراءة للرواية تطلعنا أنها تتعطَّر ضمن سياق مشروع روائي كبير بدأ من رواية إمارة البئر التي جاءت أحداثها من الخمسينيات انسجاما مع ما يمكن ان نسميه بابا وهو الذي تحدثنا عنه قبل قليل وبيناه في المدخل والمتمثل اساسا في حكايه الوصل. الفصل الاول وحكايه الفصل الوصل او الاصل حكايه الاصل لكي نربط ما بين اماره البحر وما بين قطع الحساء عندنا قنطة غايته غايتها هذه العناصر غايتها رب اواصر روايه إمارة بئر بقدر الحساء وهذا الرب اسهم في وضع المتلقي في موقع يمكنه ان يتخيل احداث النص الْأَوَّلِ والاندماج في النص الثاني اي ان هذا الباب يمثل اللي هو حكاية الأصل يمثل حسن التخلص بين الصين انتهى الأول في نهاية الخمسينيات وبدأ مرجع قدر الحساء يشتعل في بداية الستينيات من القرن الماضي وهذا بدوره يجعلنا مطمئنين لكون أسرة القبطان منصور السواد متواجدة في بلدة بئر السبع أزيد من خمسين سنة من خمسين سنة بين إمارة البئر وقبر الحسن، حيث البدايات كانت في, في ثلاثينيات القرن الماضي، حينما الرواية تقول هذا الكلام مباشرة ولكن هناك إيحاءات. تقول الرواية شيخ قبيلة شيخ قبيلة أعرابات وهي قبيلة واسعة سيدي المختار العريبي لجده محمد العالم جد المنصور أمرا لبئر السبع يعني عطاه الاماره هذا الشيخ عربات سيدي المختار اعطى الاماره لجدي البطل لان من البطل هو المنصور اذا الجد والاب والابن والحفيد اذا هناك اربع اعتقد اجيال خمسه اجيال تتناوب على اماره هذه بيد ان احداث الروايه الحساء تبتدئ مع مطلع الستينيات ويؤكد هذا مؤشران الفنان مرة اخرى الروايه لا تقول انها في الستينيات او كذا لا ابدا ولكن هناك التلميح البلاغي بدل التصريح تقول الروايه ثم انصرف اي القبض